میں یوٹیوب چینل تو کیا آج کی ویڈیو ہے ہماری کہ جو انڈر گریجویٹ ایڈمیشن ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے وہ کن کن یونیورسٹی میں اوپن ہو چکے ہیں تو آج ہمیں انہیں یونیورسٹیز کے بارے میں بات کریں گے اور آپ نے ان میں اپلائی کیسے کرنا ہے سب کچھ جو ڈیٹیل سے بتائیں گے تو اب اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی سی یونیورسٹی لاہور جی سی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے ایڈمیشن جو ہیں بی ایس کے وہ اوپن ہو چکے ہیں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تیس جولائی مطلب اسی منتھ کی جو تیس ڈیٹ ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس کا جو ان کا اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اگر آپ خود ہی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے لنک اٹھا کے اپلائی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم بات کرنے والے ہیں بی جی یو ایڈمیشن بہ الدین ذکری مدان جی کے جو انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے وہ اوپن ہو چکے ہیں تو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے بی ایس کے ایڈمیشن کے لیے ٹوئنٹی نائن اسی منتھ کی ٹوئنٹی نائن اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور نیکسٹ ہم بات کرنے والے ہیں اباسین یونیورسٹی اباسین یونیورسٹی مین کیمپس جو پشاور ہے لیکن یہ اسلام آباد کیمپس کی ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں تو اس کی لاسٹ ڈیٹ ابھی تک نہیں آئی ہے تو نیکسٹ ہو لیکن آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں نیکسٹ ہم بات کرنے والے ہیں یونیورسٹی آف لاہور جی ہاں گئی یونیورسٹی آف لاہور کے جو ایڈمیشن ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے ٹونٹی ٹو اسی منتھ کی ٹوئنٹی مطلب ٹونٹی جولائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو نیکسٹ ہم بات کرنے والے ہیں नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसला बार तो जी अगर इसकी भी जो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसला वार है इसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं लेकिन इसकी अभी तक कोई लास्ट डेट नहीं आई है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ये थे पाँच जो यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम के लिए एडमिशन ओपन थे तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है एडमिशन के मतलब मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें थैंक यू